Kaj pa če bi tako iskali kljub, s katerim je pol odkljena šolska data? Kaj pa če bi sam posnel, ker zbižimo in šo? To je naredi, da je vsak razred. A ne bi posnel video, v kateri profesori govorijo, koliko smo pred njim? Ja, se doble, kar bi imela velik zapovedat. Kaj pa če bi samo predboj enega filma posnel? Ja, boljana ideja Urbič. Tam spod! High School Musical. Uh, Deča kapica. Bude posnet Harry Potter, ja. Krom, kje Harry? Leveri. Zva Ko jaz sem bil že prejšnji tijen reditel, Tatijan boš ti. Ne, ja sem bil že prejšnji teden, zdaj si ti navrsi, da poblišaš tablo. D daj pa se tako zmeni, da pač jaz res ne moram. Da bod ti tibili. Ali se lahko, Harry Potter ne mu doma zglasi v moji pisarni? <hazujan> <hazujan> Al Kaj pa, če ne bi... Pa se je Dumbledore sploh ne umre tako. nekaj z maj nasiljem? Alapost! Fight Club. Vse je bilo super, dokler ni prišla ona. Vse mi je šlo slabo. Kaj ima? Pa potem se je pojavil on. A bi se žuterst? Pa lah. Bila sva samo dva, ampak se je hitro razvedal. Vanti, prvo pravilo kluba pesti je da mi kluba pesti. Ostal sem močnejši, boljši in resnejši. In dobil sem, kar sem hotel. Kaj je to? Je to film? Je to serija? Kaj je, no? Ma to so sami tuji filmi, kaj če kaj domačka kaj domačega Čakaj pač je tukaj. Čakaj, čakaj. Kikec, kikec, pa imam. Kikec, kaj? Beden sem. Kikec se vtežava. Ja, daj ve ne? A se. To ste no, mogla nav počakat! Ej, jaz vem, kaj rabimo. Hunger Games. Zdaj, Nemščino zgleda, da začne čez dva dni spraševati. A boste sami naredili se znam, Če tega ne boste, vas bom pa, sori, jaz izžrebala. on ima 1200 km in ima maso 1.95 10 na 30 kg space Ok, in to je to, kaj pravite?